وأنا لمسنا السماء فوجدناها منئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْنَهُ شِهَابًا وَصَدَابَ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَ الصَّالِحُونَ وَمِنَ دُونَ ذَلِكَ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 ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تَدْعُوا مع الله أحدا